vás z mýho prvního videa z nového mobilu. A um, prostě tentokrát to byl takový vlog roku 2021. Poslední vlog, vlog roku 2021. Protože dneska je lidi si budeme odpalovat večer rachytle, tak vám to společně natočím a já se teď jdu oblíct a jdu se někam projít, ještě já kam, ale, ale určitě vás vezmu sebou a ještě bych chtěl představit. Tady k tuto kameru je fakt do hrozně moc dobrá a její link vám dám do popisku, ale fakt jsem s ní hodně spokojený, ale obraz je to HD kamera 1080p a jako jsem s ní hodně spokojený jako fakt do hodně, když ji takhle Zapnu, tak tahle to vypadá, na mobilu to není moc vidět. Takhle se vám pohled načítat a to je vidíte mě na té kamere. Na mobilu to není moc jako dobré, ale takhle když se koukám, tak to vypadá mega dobře. Takže určitě doporučuju a já se jdu teda oblistu se někam projít a vezmu vás sebou tak zatím asi čůr. už jsem na té, prostě už jsem šel ven, chci projít a teďkom asi nevím, teď asi půjdu, nevím se projít někam, asi půjdu ke, možná k Lukesovi půjdu, možná a nevím, možná asi někam projdu, nevím, Až tak za se vám ozvu zase, tak čuf. Yeah. Oh, oh, oh, oh, Uh, jsem tak asi po třech hodinách asi, mám tady rozkoukaný film, to za prvý, a za druhý, chtěl jsem vám říct, že teď vyrážíme ven, jdem asi pouštět já nevím, a možná se jdem kouknout na ohňostroj, nevím, prostě jdem ven, tak mám tam pítlo jo prostě jdem ven teď a nevím, budeme půjdeš do hraní a půj, vy půjdete se mnou ten má můj provizorní stativ a já si ho vezmu a já, tam Dobre, to je půjč, no. uvidíme se venku Já byl z toho, jak jsem byl venku a, a vlastně teďka sedu tady koukám na chvíli a, a já to asi nebudu odpocávat a asi zatím čau.